تا كاين نيل ديالك كاين الله يلاه بصحتك ليا لا لا الله والله الا راك عزيز وحق الله على صرفك لي زير اليوم نتلاقى والله العظيم كذلك و مثال خويا فتح انا نهضر معايا مول الضحكه قال لي راه فتح باغي يكون معاك في اللايف وانا دابا مشحال هذه حتى ما بقيتيش كاتبه أخوي فتح والله ما عرفت قال لي فتح كذا قلت له شوف فتح وصل لي اه قلت له حلب الله والله الا الدرافه هذا قلت له يعطي النقا اللي راه عندو النمره دابا يصي لك، وهاذ النهار عيطت خويا فتح، والله العظيم، لقيتك مصوني عليا. البارح واليوم عيطت لك. والله ما شفت بالله هذا النهار لقيتك مصوني عليا جات صونيت عليك ديك الساعة. الله يحفظك يا خويا زيد، والله لا اليوم حنا بخير اليوم، الله شادين وعندك يفوتك السحور. ألا أنا كليت فلو، أنا داير ريجي أخويا فتح. آش كليتي فلو؟ لا والله ما عدا فلو. وواحد البريوه معمره. شويه شويه كليت واحد المقله معمره، جي شويه لا لا لا لا والله مع داب الروا ديال البيت، وقبيله دابا عاد ضربت واحد الفلون وخرجت في كل حالاتي صافي، هذاك الماكله بزاف، واش لي سناك حل حل عندكم في سويسرا كلشي عادي؟ كلشي حل، وحنا علاش ما نطلقو؟ راه غيطلقو نهار عشرة، حيت عندكم مشكلة ديال الشركة الشركات هما اللي المشكل المغرب كان زوي والمغرب دار داك الحصار ولكن الشركات اللي داروا الموجي الشركات ديال اللي كانوا خدموه والناس كتدخل كتعادي 20 40 60 هذاك الشيء اللي داروا ايوا صافي تمن الناس الله يدير شي تأويل بالخير للجميع يا رب وخايف انت لي بحال اللي خايف تكون القايده ها أه؟ انت لي بحال اللي خايف القايده تكون ولي كتبان لي مزروط فيها بالشلوط واحد ما تكونش أنت خيبتها. لا دابا دا. كنت يمجوج. كنت الرجال اللي الحمد لله والله ما كاين هادشي بالله والله ما شوف شوف شوف كندبروا على بنت الناس اللي تجمعنا واللي ماشي والله والله ما كاين هاد شوف والله ما ما وعندك شي ولا اه افتح راه خدك قول ليا ويا خويا افتح عمرني ما طلبت شي واحد انا ما ظلمتاش ربيها ملي كتطلب شي واحد ربي تيخلع عليك افتح اخ افتح حيد من حدا هذا الباب وانت داير بحال السيد اللي جا دايز كيسلم عليك خاصك خليه يدخل ويخرجوا راكمينا انت أه... مغزف على نصرات عندك الحمه <تصفح> <كل> <تصفح> عند غياء إيه باش نأه يعود يأتنون صيدهم وعندك شي وليدات معها صحيح أه؟ وعندك شي وليدات معها عندين لا حول ولا أنا والله الكلمة الطلاق ما كتعجبنيش أخوي أنا كن بغين تجوج ما نطلقش قاعد صح ما ضروري حياتك تجي حياتك حياتك عادة كبت ومشكينا هي بقاتل مغرب لا لا نحن كنا نحن ولاد الولاد ايوا لا لا بس دابا سرت لي حيت مشيتي انت سمحتي وطلقتي لا لا الحروف عايشه مزيان كيقراو مزيان كلشي مزيان دابا غنرجع للمغرب عاد تجوجنا مزيان مزيان اه غتجي وحنا نتزوج انتزا اه جي مرحبا فيك اخويا اه اجي تزوج اجي مرحبا الله عمرنا ونساي الاصل ديالك منين اينا من مدينه في المغرب انا دكالي جديده اخويا انا قلت ديالي جبلي راه قلت جبلي وعلاش ما تجاوبش الدكاله ها شوف النصيب وصافي <تصفيق> <تصفيق> وصاب جا ليا شغل بيزيغا مالك ما عندكش من الدار والله ما مالي معاه اخويا والله ما عندي كرام معاه عند المشاكل والله اقسم بالله العظيم هذا آه باطل عاوتاني بني ملال والله عندي كان كنت كنعرف ذاك الشاب يونس اللي تما ذاك البو علي يعني عرفت اللي كيشتح يزبط في العيد شكون الشاب؟ اه, آه. آه. عاد شفتو عاد شفتو في الانستغرام عاد شفتو في الانستغرام هذاك والله إلا عندي عزيز كنت نتابعو وكنتفرجلو لذاك الهبال ديالو كذا هما بني ملال والله إلا احتراماتي عمري وقع لي معاهم شي حاجة عاد شفتو في واحد الفيديو كيعوم في برميل؟ وا لا والله ينسف والله الا انا عاد نقلب البحر فهاد الصيف لا هذاك هذاك فايت خارعوا النشار 100% هذاك سراول ديال ديال الخير اه دوك السراول كيكونوا حياتي عرفتهم عرفتهم هذاك اللي صباشي من اه فاخ بكري هذاك باين ليا قالبشير هذا كان انا ما كي كمي بالما ديال البطري بيه كي كمي متلكيف؟ وش بعدك كيف هو؟ نرتبعه واحقامه واحد لي يا أخوي والله. أنا ممشي يجي المصري اللي سكت بلي بالمقلب بيجي بمن الله في كورونا كت قحش. آه وكيف خافوا هنا؟ والله يلا خافوا؟ أشوف. خلاص صح ما صح. جلهم غادي نجلهم غريب إن شاء الله. بس نشوف. إن شاء الله. إن إن شاء إن شاء الله. إن شاء إن الله. إن الله. إن شاء إن شاء إن شاء إن إن إن إن إن إن إن ريستورون يا سلام قال <تكتشف> ما دام دياني رأيك يضحك في السحراء رأيك يضحك مشي صلصة ولا شمشي شي نسبة كيزة احنا غادي نشطو ماشي احنا غادي نزاما غي تشوف عينيك غي تشوف قوش انت عقوقتي وبغي تبدأني <تكتشف> موركة <تكتشف> شتي يعني الصلصة مد بابا مد يما، أنا نتفرجت الصلصة، أنا نمشي نقولك بيقي وخرو بالضحك أنا وياك ونضربو موال، ما علابالناش، هذاك الما بارد باللاتي عندنا كيمشي يفرعك. ويلي غيسرعني لأنو لقيتو هو ما عنديش كندير، أشوف بلادي تديك تاكل كرعين، ما لا صلصة ولا مالصة. صافي. تاكل الكرعين، أي نضرب <تصفيق> الكرعين ديال الصح، عندك شي كارو؟ هاك ها فتحات نيتي فهمه راه كاينين الاحباب هنا راه بقى عندي غير غير الرواح حتى انا كنكميه في الصيف حتى كيجيو صحابي في فرنسا كيكون غير الروقات على الطريق اشوف ميتي. ميتي. بقى عندي غير الروه غنكميه وصافي وغير ادقاق يلا باش جيبه معها وما كان لا تراويح لا والو فتح كتبان لي فلستي فلستي <تصفيق> ها كتبان لي فلستي لا والله إلا كان نصلي بالله أقسم بالله مزيان مزيان ما عمرني قطعت الصلاة. صلاة شي صلاة شوف صلاة ما عمرك تقطعها شي صلاة ضحك العب تفلا دير اللي بغيتي سكر كاع شي شرب شرب وصلي أنا تنقول ولكن يصلي ولكن فهمتي لأن ملي عبر كنتي لا خويا ب في قدات الخاف الحياه ديالك كتخدم ولا هي غير جالسي التمثيل كدير هادشي هاد التان ديال ديال الكونفيمون ديال كورونا فيروس كنت كنجيب لي زارتيست من المغرب و كنجيب لي زارتيست من مصر من المغرب من هذا و ملي نبداو كندير دي سبيكتاكلو وممتاو تديني سميكتاكو دي اوك مزيان أخي فتح لا لا الله إلا عندك دولة والله إلا تبارك الله عليك أخويا فتح وقل لي بحيث كنت ديتيها في كوميديا شحال شحل كان أعطاوك 10 عشرات المليونيات عشرات إيه؟ ذاك النهار اللي بديتي انت كوميديا يصبح ذاك اللغة في الصباح باش كنتي يحاس ما تكذبش اللي ديتي كوميديا صافي قالوا لك تعال هو اللي قدام شنو كان الاحساس ديالك الله قدام حيت من الناس نعستي داك الليله ما نعاش الله ما نعس التليفون لا حبش. التليفون التليفون كان عند الناس اللي في العائله وكان عدد الناس ديال الشركه فين كنت خدام صافي ايوا تبارك الله عليك والله الا تستاهل اقسم بالله الا كنتي ضربتي في الراس اقسم بالله العلي العظيم انا راجع ان شاء الله انا راجع والله ما عادش. في مشاكل وهذا إن شاء الله ورجع، وتسالي هاد كورونا إن شاء الله. والله إلا التلفزة إلا إلا بقات مفتنة بالله العالي العظيم. غادي يرجع إن شاء الله، كيبانو دابا شي وليدات زويونين الصراحة. أخويا فتح أنا ما نكذبش عليك والله ما كيضحكني شي واحد، أقسم بالله. أنت أنت أخويا فتح عندك داك الشيء ديالك عاوتاني، داك الشيء ماشي مكتوب ولا أنت كتهضر داك شي من عندك. داك أخويا بالزيكارة ماشي ساهل راه والله العظيم انا صعيب الضحك بعدا المغاربه الله انا جي راني كاين بالله العظيم والله الا هذا هو اللي خاصو يكون عنده في الانستغرام جزء آه، مليون اصلا ثمانية دقائق ياكل, يأكل. عندك تركو طبعا واحد يا صون دويج ويكلها صبعه وكلم قاعد 8 دقائق دقائق وقدش البنسي بسامر وفي الحجر الصحي الله الله واحد واحد الناس دير حاجة ها انت انا شنو الكرش بقات عندي لا كرش لا طيح 10 كيلو هلا وليتي فين تنعس والله العظيم ملي ذاك الكرش اخويا بيتي كنحزق بزاف باينه باينه نيكاز نيكاز كتبات كتصدر لقطر احمق شي انا معاك انا معاك تشرب هويا هذا خايف دابا بقى لي 4 دقائق جوج دقائق دابا نجيب لكم باضره هذه تاعكم اتصلنا انا معاك المدير خذ راحتك خايف تاعك لي في خاطرك خذ ولا عندك شي حاجه تقولها قولها الناس هما كيدخلو تابوناو عند هذه السيده راه خاصو تكون جوج بارطاجي نقول لهم أحدي لهم لا لهم أنا عندي شوف أنا عندي لي ساعة ساعة عندي لي أنا كيتبعوني الرجال أنا اللي لاشين ديالي الرجال. الناس الناس بنات الحرام ما خطأ <تصفيق> عبتي وعد خيانة بغيت تجوج ومع دموم أه؟ عبتيش قال ليه قال لي بغيت واحد الدريه بنت الناس تكون عندها فور ديال دي بنت الحرام اياه بي وقت لقى بنات الحرام عندهم الفور احسن حسن دمتنا اه قال بغيت أنا بغيت بنت الناس ولكن تكون عندها فور ديال دي بنت الحرام واحد منك قفى اه واحد النقافه مشات تحيي الضرسه من تونسي سقال لها فيها الضرسه اللي كتحرقك ايه تقوطه ههه اه نعاود نزيد نصحي واحد المره الشيبانيه مشات تحيي الضرسه وهو يشدها هذاك الضرسه اللي خليها آه. يعني في امها وهو يدير هكا ساعه جوج مرات يدير طز قالت لي شتي يا وليدي الجدر ديالها فين جات العروق ديالها فين طالتين العروق العروق قلت لي واحد الشبانيه طلعت للطوبيس حدا واحد مصدي طالعه له الدنيا في راسها حسقات واحد الحفطه خانز له ولدي فين قال ماشي الطوبيس على له ما ولدي واحده واحد وحده طلعت كانت ساعه في الطوبيس ساعه كاع ساعه والله وهي من الباب اللوراني بدات على الله على الله على الله كل واحد ما شاف فيها هبطت ويقول تقول لها واحد السيده قال لها مي الطوبيس فين غادي؟ قالت لها وليدي غادي الجهنم هذو راه ولات حرام هذو <صحيح> <monasterisch> راه <أولاد> حرام كلهم رانا <poduso> ذاك <تصفح> الشيبانيه <تصفح> وصلنا مول الطاكسي وصلت للطرق سقاتها ومات شماتها ولات عاشت نفس نيت هي هي ذاك المسخوطه الله يحفظك <تصفيق> ليا، اقول زيكا قولهم لاباج لاشين اليوتيوب ديالي باش غندلوح فيها شي حاجة جديدة راني وقفت دابا في عندك اللي عندك الليان دابا هز الليان دابا وصرعدوني نحطوا لك هنايا اول شي يدخل عندك عندو الليان عندو الليان عندو اليوتيوب <تصفيق> دايرو في طهرو اول شي كي مش نمشي يجيب الليان يفتح باغي يدبر على رأسه تبسيك بلعولو السماك الحجر الصحيح وكذا اللي حفظه حفظك ما بقلش عندي الزغب ما مش هارفت تحميل نجيب من المغاربين نطلع لكم عاد بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام